مرحبا بكم اليوم هنعمل حلوى الحلوة كثير بسيطة وكثير سهلة يلعى الواسطة نوضع قليل من الدهون في الوعاء ماء 3-4 كوب يعني كوب الى 150 جرام سكر 1 كوب ونصف 250 جرام نوضع السكر على مرحلتين نشا الذره نصف كوب 50 جرام نعصر نصف لمونة النكهات والتوابل هي اختياري انا وضعت ثلاث ملاعق كبيره ماء الورد نوضع قليل من لون الطعام اي لون بتحبوه بتفضلوه نوضع قليل من لون الطعام نوضع السمن او الزبده ثلث كوب 80 جرام على مراحل تقريبا 3 4 مراحل بنضيفهم نقلب المكونات جيد على البارد على البارد طبعا بعد ما تدوب المكونات حتى تدوب المكونات جيد بنشغل الحرارة أقل من المتوسط لمدة 30 دقيقة مع التقليب المستمر سأوضع جميع المكونات على الشاشة إذا كنتم بحاجة إلى التقاط صورة للمكونات هيك بنقلب جيد عند التماسك بنوضع النصف الآخر من السكر عند ما تتماسك نضع السكر والتقليب المستمر طبعا باقي السكر. في البداية وضعنا نص كمية وضعنا النص الأخر هكي نوضع كل خمس دقائق بنوضع قليل من الزبدة حتى تنفذ الكمية الزبدة يعني كل خمس دقائق بنضيف قليل من الزبدة كل خمس دقائق حتى تنفذ الكمية التقليب المستمر يمكن التأكد من النضوج بأخذ عينة ويفضل استخدام معلقة طعام أفضل ما تعملوا مثل ما عملت أنا مثل هيك لازم تكون مثل الكورة يعني بتكون. نوضع مكسرات هي اختيار المكسرات الخشنة الكمية والنوع هي اختيار المكسرات يعني بكيفكو نوع المكسرات آخر كمية الزبدة بضيفها المهم 80 غرام سولد سكوب وبنقلب جيد لمدة خمس دقائق بنقلب هيك أصبحت جاهزة بنضعها في الوعاء بنجعلها تبرد تماما ونضعها بالسلاجة لمدة ساعتين قبل التقديم خليه نتركه بره تبرد وبعدين نوضعها بالثلاجه هيك جاهزه ويفضل وض... يفضل التخزين يكون بالثلاجه هيك بنترك نقلبها بتنزل لحالها بتنزل كتير كتير هي روعه ومميزه بالاخص للمناسبات بنقطعها بالحجم اللي احنا بنحبه ممكن نوضع مكسرات كمية اللي إحنا بنحبها ممكن ما نوضع مكسرات يعني اختياري المكسرات أيضا ممكن بدون مكسرات ولكن معك مكسرات كتير روعة نقطعها بالحجم اللي إحنا بنحبه شايفين كيف أكتر من روعة يعني ألاز من الراحة هو الحلقوم الراحة هي هذه هذي بكثير خلينا نزوقها بصراحه اكثر من روعه. اتمنى تكتب لي رايكم تحت في التعليقات لانه رايكم كثير بهمني. الناس الموجوده عندي على الصفحه على الفيسبوك اتمنى تشتركوا بقناه اليوتيوب اسم القناه شير نايف مشان يوصلكم كل جديد. في امان الله.